ඔබ වහන්සේ බොහෝ වෙලාවට ධර්මයේ දේශනා කරද්දී ඒ අවස්ථාවේ ඒ ඒ දහම් කාරණයට අදාළව දුක මමතුලින්ම දැක්කා කියා ඊටමත් සිනාමුසු මොහුණින් යුතුව දේශනා කරනවා. නමුත් අපේ ස්වාමින් වහන්සේ බොහෝ වෙලාවට මිනිස්යාමේ දුක දකින්නේ කතා කරන්නේ ඊටමත් වේදනාවෙන්. ඊටමත් අපහසුතාවයෙන් ස්වාමින් වහන්සේ තමා අකමැත්තෙන් දකින්නේ වේදනාවකින් දකින්නේ අපහසුවකින් දකින්නේ ඇයි දුකට හේතුව තමා තුලම සකස් කියලා තමා තාම දැකලා අපි හිතන්නේ දුක අපිට බාහිර ලෝකෙන් දෙනවා කියලා. දැන් කොරෝනා දුක අපිට anu <Sanye> දෙන්නේ. එක්ක નિરોධායනය කරලා තින අය එක්ක අර රෝගී තින පොලිසියේ මහත්තුරු නැත්නම් අර මාළු මාකට් එකේ මහත්තුරු ඔය කවුරු හරි දෙනවා කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. මේක කියලා චතුරාරි සත්‍යයට අදාළව කලිපුයි නෑ පුතේ ඔබට කොරෝනාව මට දෙන්න බෑ ඔබට පුළුවන් නම් මට කොරෝනාව දෙන්න මං ඔබත් එක්ක මේ වගේ විවෘතව කතා කරනවාද මෙහෙම නෑ මේ මහත්යයට කොරෝනාව මට දෙන්න බෑ මට මේ මහත්යයට දෙන්නත් බෑ පුතේ ඔබට අවංකවම කොරෝනාව හැදিলা උතන තිබ්බත් ඊට අදාළ සංස්කාර හැදීමට සංස්කාර මට නැත්නම් පුතේ මට කොරෝනාව ඔබට දෙන්න බෑ ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒ විශ්වාසය අපිට තියෙන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මෛත්‍රියයි ලෝකේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨම පුණ්‍ය කර්මය කියලා. මෛත්‍රියට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ පුණ්‍ය කර්මයක් නැහැ. මොකද මෛත්‍රිය ආනිසංස 11ක් ඕනෑම කෙනෙකුගේ ජීවිතයට දෙනව නෝනක්. ਦਿੱත්ත ධම්ම වේදිනිය මේ මොහොතේම ආනිසංස 11ක් ලෝකෙට දෙනවා. නමුත් එහෙම කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෛත්‍රියටත් වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ පුණ්‍ය කර්මයක් කියලා. මොකද මේ පුණ්‍ය ලෞකික ප්‍රඥාවෙන් පෝෂණය වුණා වූ විදර්ශනාසිත Vai වඩා mi Iyidre Tylan anna-nan-ssä apita avi ak deelati no Budra Jaan anna- wan-se apita prati shakti ak deelati no Budra jae anna-nan-van se itu aeuwhishatnya මයිත්‍රියට වඩා ශේෂ්ඨ ඖෂධයක් තියෙනවා. දැන් මට ඊයේ මෙතනම ආදි මහත් එක්ක මට අවිල්ල දෙනවා බෙහෙත් කුප්පි දෙකක්. ඒ බෙහෙත් කුප්පියක් මං ගාන බැලුවා රුපියල් 950යි. එක බෙහෙත් කුප්පියක්. තේන සිංගල මේ බෙහෙත පාවිච්චි කරන්න කොරෝනා නම් හැදෙන්නේ කියලා. තේරුණාද? ධානේ මං බොහොම සුවපත් වේවා එතකොට පුතේ මම දගින බෙහෙතෝක නෙමේ මට මේ දක්වා කොරෝනා හැදුනේ නැහැ මම ඔබට මතක් කළා මම මේ ස්ථානේ දැන් සති 3 ක හැමදාම මං හවස 6ට බුද්ධ වන්දනාවක් කරනවා හැමදාම 25 දිනකට වඩා මෙතෙන්ට අවිලා ඉන්නවා ඒකල්ලෝ අර නිරෝධායන ඇතින් ඇතින් වඩලා ඒ කරනවා මට එහෙම ආවා කියලා අද වෙනකන් ඒ 25 දිනක් මෙතෙන්ට ආවා කියලා ඒක දශමයකින්වත් වියක් නම් ඇති නැහැ මං ඒ අයට බියක් ඇති වෙන්න දුන්නේත් නැහැ. ඇයි පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා උෂේෂ්ඨ ආරක්ෂාව මම මේ වටේට දාගෙනයි තියෙන්නේ. කොහොමද ඒ ආරක්ෂාව දෙන්නේ? විදර්ශනාවෙන්. මං හැමදාම විදර්ශනාවට අදාළව වචනයක්ව කතා කරනවා. ඒක තමයි ඖෂධය. ඒක තමයි බෙහෙත. ඒක තමයි තියෙන මේ ආවිය. තේන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට නමුත් පුතේ, ඒ ආවිය කඩාගෙනත් එන්න පුළුවන් විසබීජ. අකුසල් ieno arameesha shaktimath arakshavathine amerikawata tikiparak ekek ena gahuwada darwo ehe wage puthe akusal sanskarayak thiyenawana e vidarshanave weta kadaagena e akusala eno na ona eka ඉවි විදර්ශනාවේ වැට කඩාගෙන ආර්ය විදර්ශනාවේ වැට කඩාගෙන අකුසල් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟටත් ආවා ආර්ය විදර්ශනාවේ වැට කඩාගෙන අකුසල් මුගලන් මහෞත්මයාණන් වහන්සේ ළඟටත් අතපය කුඩු වෙලා තමයි අපවත් වෙන්නේ ඒ ආර්ය විදර්ශනාවේ වැට රාහුල මහෞත්මයාණන් ළඟටත් අකුසල් ලාව උන්වහන්සේ අවුරුදු සීමාව දුන්වහන්සේ පිරිණවන් පානො එහනම් දරුවෝ අකුසල් විපාග තියෙනවා නම් බලවත් අකුසලයක් පුතේ විදර්ශනා වැට ගැලපෙන්නේ ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ නමුත් එතකං බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට අවිය අද්දීල ති නොකපුතේ ඒ අවිය තමයි විදර්ශනාව. ඒ විදර්ශනාවේ අවිය තියන තා දරුවෝ විය අපි පැත්තකින් කියලායි තියෙන්නේ ප්‍රීතිය පස්සද්දිය සමාධිය උපේක්ඛාව සප්ත බොජ්ජංගයන්තුල අපි ජීවත් වෙද්දී ඒ ප්‍රීතියත් පස්සද්ියත් සමාධියත් උපේක්ඛාවත් අනිත්‍යයි කියලා දකිමින් විදර්ශනාත්මක සප්ත බොජ්ජංගයන් matur කරගනිද්දී ඊට වඩා අවියක් කොරෝනාවෙන් මිදෙන්න නැහැ ඊට වඩා ප්‍රතිශක්තිය කොරෝනාවෙන් මිදෙන්න නැහැ ඒ නිසා බය අයින් කරන්න චතුරාර්ය සත්‍යේට අදාළව කොරෝනාව විසිරවන්නේ කොරෝනාව චතුරාර්ය සත්‍යේට අදාළව විසිරුවද්දී අන්න ඔබ දුක මේ ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක मा तुलमत उश्नाव निसाई सकसें कुमक करे तुश्नावद रूपय करे सुश्नावद मैं ऐस मगे मैं ऐस निरोगी मैं ऐस रोगी वेनने नहैं मैं ऐस सदा कहा लिकाई මේ ඇසතුළ මම ඉන්නවා මේ ඇසතුළම නිරෝගී භාවයේ තියෙනවා මේ කන මේ දිව මේ ශරීරය මේ මනස මගේමයි මේවා නිරෝගීමයි මේ නිරෝගී භාවය තුල මම ඉන්නවා මේවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මේවා ළඩ වෙන්නේ මේවා ජරා මරණයන්ට පත් වෙන්නේ නැහැ වගේම හෙට ආරක්ෂා වෙනවා අන මමත් ඒ දැන් දුකමයි ඇවිල්ලා දුක දොරකොඩට ඇවිල්ලා දුක ආපුහම මොකද කරන්නේ දුකට හේතුව තුෂ්ණාව තව තව අරගෙන දොරකොඩට ආපු දුක ජීවිතේට ගන්නවා දුක දොරකොඩ තියනවා දොරකොඩ තියන දුකට යන්න දෙන්නේ නැහැ බලෙන් ගන්නවා ජීවිතේට බලෙන් ගන්නේ කොහොමද රූපය මමයි කියලා දකිනවා රූපය මගේ කියලා දකිනවා ඒ මගේ රූපය තුල Nirogi භාවයේ තියෙනවා කියලා දකිනවා ඒ Nirogi bhavi stirai kiyala dakino. E Nirogi bhavaya aathmiya vasheen gannowa wenas wenawa kiyala dakinne nehe. Budurajan an wahanseyata jaravi adi maranayan sakasuna kiyala dakinne nehe. Sutra gate dharmaye tiyena Budurajan an wahansey avastha kipe ek vidinona sharire suddha wenna pavithra karanna vireeka bihed gannowa. Tenada? Eyi vireeka bihed ganni. ඒයි මම විරේක බෙහෙත් වළඳන්නේ මගේ වාතය, පිත, සෙම කිපෙනවා. මේ වාපිත් සෙම් කියන මේ තුන් දෝෂ කිපෙනකොට ඒ කිපීම සමනය කරන්න අපි විරේක බෙහෙත් පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් බබල් නර සුන්දර රූපකාය දස පාරමී ධර්මයන් පෝෂණය වූ රූපකාය වාපිත් සෙම් කිපුන්නේ නැද්ද? කිපෙනවා. එක වතාවක් මේ ජීවක වෛද්‍යවරයා දෙනවා විරේක බෙහෙතක් නොනනා මගේ මතකයට හැටියට විසි ඊට වැඩියෙන් විරේක වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සුන්දර රූපය වාපිස්සෙම් මොලින් කිපුනු රෝගයක් ඉනින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපෙම ව්‍යාදී වලට දෙයනේ මේ ඇහ නිරෝගී 아랍 부드라자난 왕에게서 피루아우 사라 상카 칼파락샤 가나카 다사 파르미 다르마얀 에카 발안디 마하 사가레 잘레이타 와다 루드리야 단딜라 마하 폴웨 파스월타 와다 샤리라 만사 단딜라 사크비티 라자 파다비 단딜라 메티 에메티와루 타투루 단딜라 순데라 비린데아우루 비사바누 다루완 단딜라 නෝනා එසා සුන්දර පාරමී කන්දක් දරාගත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපයක් අවුරුදු 80ක් වෙනකොට ජරා මරණයන් විසින් ගිලගත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආනන්ද මේ ශරීරය දිරාගිය ගැලක් වගේ ආනන්ද ජරාවියාදි මරණ විසින් මගේ ශරීරය ගිලගෙන තියෙන්න්නේ ආනන්ද මම මගේ අධ්‍යාත්මික ශක්තියෙන් තමයි මේ කයර් පවත්තුවාගෙන යන්නේ න්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සි දේශනා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ තරං අරසා සුන්ந்தර පාරමී කඳා මේ වගේ ජරාවියාදි මරණයන් ටේරූපය ලක් ුණ ானං. අපේ මොන පිනද්ද නෝනා අපි සංසාරේ මොන දසපාරමී ධර්මයන් පුරලාද අපි ඔය දසපාරමී ධර්මයන් කියන මහා සාගරේන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරුව එක වතුර බින්දුවක් පුරලා නැ නෝනා එහෙනම් අන්නේ ආ දකින්න දෙයියනේ මේ ඇස ලෙඩ වෙ නැහැක් මේ කන ලෙඩ වෙ නැහැ කනක් මේ නාසය ලෙඩ වෙන නාසයක් මේ දිව ලැබෙන උග්‍ර악 මේ කෙල කියන්නේ දෙතිස් කුණුපයක් මේ ශාරීරය කියන්නේ දෙතිස් කුණුපයක් දෙයියනේ මේක ජරා වියාදි මරණයන්ට තෝතැන්නක් ඒ නිසා කොරෝනාව හබාගෙන එනවනම් අපි පසුපස්සේ මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ මේ දුකෙන් මිදෙන එකම එක හේතුව තුෂ්ණාව සියුම් කරගන්න ඕනේ. අන්න කොරෝනාවට තියෙන ඖෂධේ කොරෝනාව කියලා පැනලා දුවන්නේ නැහැ, දොරවල් වහගන්නේ නැහැ. අහල පහල කෙනෙක් එක්ක ඇසුරෙන් වැලකුණා කියන කාරණයෙන් කොරෝනාව නවතින්නේ නැහැ. එයා නිරේතුරම මේ දුකට හේතුව දෙයෙණි තුෂ්ණාවමයි. මේ රූපය કરીને මං ඇති කරගන්න මේ වේදනාව විඳි මම් විඳින්දා වූ භාවය කියන සැප වේදනාව සදාකාලික වේවා. මේ සැප මැරෙනකම් මට ලැබේවා. මේ සැප වේදනාව මරණයන් පස්සෙත් මට ලැබේවා සැප වේදනාව නිත්‍ය වශයෙන් ගන්නව මමමයි නිරෝගී මම නිරෝගී කියලා ඇති කරගත්තා වූ හඳුනා ගැනීම නිත්‍ය වශයෙන් ගන්නව මම නිරෝගී වීමට ඇති උනා වූ සංස්කාර නිත්‍ය වශයෙන් ගන්නවා සංස්කාර වෙනස් වෙනවා කියලා ආ දකින්නේ නැහැ මේ සංස්කාර හේතුෙන් සකස් වෙන විඥාණයන් නිත්‍ය වශයෙන් ගන්නවා ඒවා වෙනස් වෙනවා කියලා ආ දකින්නේ නැහැ ඒනිසාමයා මුකට කරන්නේ තව තව තව තව තුෂ්ණාව වැඩි කරගන්නවා වර්ධනය කරගන්නවා දැන් දුක කියන කාරණයේ කොරෝනාව දුක කියන කාරණයේ තමා තුලට එද්දී කොරෝනාවේ ව්‍යාප්තිය උදෙසාම කොරෝනාවේ වර්ධනය උදෙසාම පෝෂණය උදෙසාම එයා තුෂ්ණාව තව තව ජීවිතයට එකතු කරගන්නව නෝන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සැබෑ ශ්‍රාවකයා ශාමිකාව මොකද කරන්නේ कोरोना वबाय जीविते हबाग नेंदी, कोरोना भीय समाजे हबाग नेंदी, या दाखिनवा दुक टहे तुष्णावाई, ये निसाम में तुष्णावस्यूं करानोने। අන්න ඖෂධේ එනිසා කොරෝනාව ලෝකේ තියෙද්දෙන් ලෝකේ ස්වභාවයේ ජරා වියාදි මරණයන් එක ලෝකේ ස්වභාවයක් ජරා වියාදි මරණයන් ගෙන් තොර ලෝකයක් නැහැ ලෝකේ කියන්නේ ಜಾති ජරා වියාදි මරණ අර්ථයමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ද කියනවා ලෝකය කියන්නේ කැඩෙන බිඳෙන විසරෙන අර්ථයයි කියලා විනාශ යන අර්ථයයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මායයා කියන්නේ මාර ධර්මයේ කියන්නේ මේ රූපයමයි කියලා මේ අස මේ ඇසට අරමුණු වෙන රූපيات ඒ අරමුණු වෙන රූපය නිසා පස්සේ නිසා සකස් වෙන්නා වූ චක්කු විඥාණය මායයා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාක් අන්න මායයා ඇසෙන් රූපයක් දැකලා ඒ දැක්කවූ රූපයට ඔබ ඇලිලා ගැටිලා සකස් කරගන්නා චක්කු විඥාණය මායයා අන්න මායයා ඇලෙන්න එපා කොරෝනා රෝගියෙක් දැකලා ඔබ මේ කණෙන් ශබ්දයක් අහලා සකස් වූ චක්කු විඥාණයට අන්නහවලා කොරෝනා රෝගිය කහවලාට කොරෝනාව බෝ වෙලා අහවලා මේමයි කණෙන් අහලා ඔබ ඇලිම් ගැටීම් ඇති කරගත්තොත් අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේ සෝත විඥාණය මායයා කියලා ඔබ මානසින් සිටවිල්ලක් හිතලා ඔබ උදේ ඉඳන් බිය නිසාම සිටවිලි කී විතනවද අද මම වැඩට යනවද අද මම වැඩට යන්නේ නැද්ද අද මම අහවලත් එක්ක කතා කරනවද කතා කරන්නේ නැද්ද අද මං කොහමද අහවලාගෙන් මගේ ජීවත් වෙන්නේ අහවල් කට්ටිය කහිනව හැම්බිරිස්සාව කොහමද මම මේක සිතවිලි කී දාහ කැටි කර ගන්නවද නෝනා ඒ ಮನසින් සිතවිලි ඇති කරගෙන හිතලා ඒ වාට ඇලිලා ගැටිලා ඔබ සකස් කර ගන්නා වූ මනෝ විඥාණය බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන කියලා එහෙමනම් ඔබ මෙවැනි ව්‍යාසනයක් වෙලාවේ මායя එක ජීවත් මාරයා ීවත්යෙන් පා මේ ොහොතේ ජනතාවගෙන් සීයට අනුවක් ම මාරයා සමග ජීවත් වෙන්නේ. ුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කලාවූ මාරයා සමග ජවත් න මාර ත් ස ග ඔබට එකම උරුමය වෙන්නේ දුක පමනක්මයි සැපයක් නෑ ඒ නිසා ඔබ සැපේ දිසාවට එන්න ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ සමඟ ජීවත් වෙන්න ඔබ ධර්මරත්නයත් සමඟ ජීවත් වෙන්න ඔබ සංඝරත්නයත් සමඟ ජීවත් වෙන්න ඔබ තෙරුවන් සමඟ ජීවත් වුණා කියන්නේ කොරෝනා ප්‍රශ්නය චතුරාර සත්‍ය තුල විස්රවන්නේ මේකයි දුක ජාති ජරා වියාදි මරණ තමාතුලින් දුක දකින්න මේ දුකට හේතුව තුෂ්ණාවමයි මම මේ රූපය කෙරෙහි ඇති කරගත්තා වූ තුෂ්ණාවමයි මේ රූපය නොවෙනස් වෙනවා මේක නිරෝගී මේක රෝගී වෙන්නේ නැහැ කියලා ඇති කරගත්තා වූ නිත්‍ය සුබ ආත්මීය සංඥාවමයි ඒක බහැර කරන්න ඒක බහැර ඔබ තුලින් ඔබ බහැර කරන ඔබයි දුක නැති කරන්න ඕනේ මොකද තෘෂ්ණාව නිසා ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දුකෙන් මිදීමේ මාර්ගයට එන්න ආරයෂ්ටාංගික මාර්ගයට එන්න. ඒ ආරයෂ්ටාංගික මාර්ගයට ආවට පස්සේ ඔබ දැන් දකින්න උතුම් සම්මාධිත්‍යයට එනවා ඔබ ලෞකික ප්‍රඥාව. ඔබ මාර්ගයට යොමු කරන ප්‍රඥාව ලෞකික ප්‍රඥාවට බාපුහාම ඔබ දකින්න සුන්දර ත්‍රිවන් කෙරේ සද්ධාව මුලින් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරේ ධර්මරත්නේ සංඝරත්නේ කෙරේ සද්ධාව. ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බහැරව හිතන්නේ නැහැ. ධර්මරත්නේන් බහැරව හිතන්නේ නැහැ. සංඝයා ඒ අනන්තු අනුශාසනාවන්ගෙන් බැහැර වෙ ඉතන්නේ නැහැ. ເທരുവັນຕະ আදාළව හිතනවා. ເທരുവັນຕະ আදාළව හිතුවා කියන්නේ කුමක්ද? චතුරාර්ය સત્ય ධර්මයට আදාළව හිතනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍යය අවබෝධ කරගන්නේ උතුම් චතුරාර්ය સત્યත් සමගමයි. ඒ වගේමයි මේ උතුම් චතුරාර්ය સત્યමයි අතීතේ වැඩ සිටියා වූ සියලු මාර්යන් වහන්සේලා අවබෝධ කරගත්තේ. ඒ චතුරාර්යමයි අපි දන්න ප්‍රමාණයට අදත් අපි සංගයා අපි අපේ දේශනා කරන්නේ අන්න සම්මා කේරුවන්ගේ සද්ධාව චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන්ට අදාළව දකිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට ධර්ම රත්නයේ සංඝ රත්නයේ අදාළව දකිනවා පිටත යන්නේ අනුන් කියන දේක් කරන්නේ නැහැ අනුන්ගේ අනාවේකියා අහන්නේ නැහැ අනුන්ගේ ප්‍රලාපයන් අහන්නේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේට අදාළව චතුරාර්ය සත්‍ය තුල ජීවත් වෙනවා කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය ඇතුලට එනවා අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පළවෙනිව කියනවා සම්මාදිට්‍යට අරමේ කර්මඵල විශ්වාසය තුල ජීවත් වෙන්න. කරන්න. ඔබ යහපත් දෙයක් තමයි ඔබට යහපත් විපාකයක් ලැබෙන්නේ. ඔබ අයහපත් දෙයක් කළොත් අයහපත් දකිනවා. කොරෝනාව කියන්නේ අයහපත් දෙයනේ. මේ අයහපත අපිට උනේ අපි අයහපත් තුල ජීවත් වුණ නිසාමයි. තමා තුලින් තමා නිශ්චය කරනවා. පසුගිය අවුරුදු පහ සමාතුල වැඩුණේ වැඩිපුර ලෝභ සිද්ද දේශ සිද්ද මෝහ සිද්ද එහෙමත් නැත්නම් පසුගිය අවුරුදු පහ තුල වැඩියෙන්ම වැඩුණේ අලෝභ සිද්ද අදේශ සිද්ද කියලා සමාතුලින් නුවණින් දකින්න තමා වංකනම් තමාට පිළිතුරක් දෙවි මා තුල වැඩුණේ ලෝභ දේශ මොහ සි වැඩි පුර තමාගේ හිත කියයි අන කර්මයේ කර්මඵල විශ්වාසෙට අදාළ වේවා ජීවිතේ විග්‍රහ කර ගන්නවා ඇත්තනේ මේ කොරෝනා කුසලයේ විපාක දෙනවා මේ විපාක දෙන්න සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා දෙයිනේ අපේ ජීවිත තුල වැඩුණේ ලෝභ දේශ මොහයන් මයි ღ्ध्यापने पतन, लदरु पासले पतन, पासल जीविते पतन, विश्विद्याल जीविते पतन, रहखियावट गिय दवसे पतन, विवाया क्वेच्च दवसे पतन, दरु हधपु दवसाप दखवात falar, अने मेदिविये वयो उर्दा बावे दखवात, අපිටුල වැඩුණේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහයන්මයි අන්න බලන්නකෝ කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය එයා ලෝකේ හදන්න යන්නේ නැහැ එයා දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේට හදන්න බැරි ලෝකය Tamanta හදන්න බෑ කියලා එයා නොහෙදෙන ලෝකයේ ඉදිරියේ මං හැදන කෙනෙක් බව් පත් දෙෙනවා. තමා තනිවම හැදෙනව තනියම ගොඩනගෙනවක් කොහොමද ගොඩනගන්නේ. තෙරුවන් කෙරෙයි සද්දහමට අදාලව එයා කර්මය කර්මඵල විශ්වාසේ ජීවිත එඩෙකතු කරගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට අදාළව කර්මය කර්ම පල විශවාසේ එකතු කරගන්න. ඉළඟට යා දකිනවා සුන්දර පටිච සමුපන් උපතක් තියෙනවා. සම්මාධිට්ටි ආර්ථයක් ලෞගික ප්‍රඥාට බදුරජාණන් වන්සේ පටිච්ච සමුපන් උපද දෙෙනවා. දේයනේ කොරෝනාවට බය වුණොත් කොරෝනාවට බිය වෙලා අපි අප්‍රමාණ පංච නීවර නැති කරගත්තොත් ඒ මට කොරෝනාව හැදුනොත් මම මැරෙන වෙලාවටේ බියෙන් මැරුණොත් දෙයනේ මගේ පටිච්ච සමුප්පන්න උපත විනාශ වෙලා යනවා පටිච්ච සමුප්පන්න උපත සතර අභායකටමයි වැටෙන්නේ මම බිය වෙලා අනුන් කෙරෙහි දේශයෙන් මැරුණොත් යක්ෂේක් වෙලා ඉපදෙන්න පුළුවන් අද වර්තමානයේ කෙනෙක් කෙනෙක් දිහා බලන්නේ වෛරයෙන් අප්‍රසාදයෙන් සැකෙන් බියෙන් මේ වගේ සැක සහිත සිතෙන් මන් මැරුණොත් මේ වගේ දේශසාගත සිතෙන් මන් මැරුණොත් මේ වගේ මෛත්‍රියෙන් තොර ව්‍යාපාදිතිතින් මන් මැරුණොත් මගේ පටිච්ච සමුප්පන් උපතට මොකක් වෙයිද අන්‍යා हितलान इरे तुरुवमेया तामान गे पाटिच्ट्य समुप्पान उपत शाक्तिमात करगान, में सित उपयोगी करगान, दैस पियागनेया दाकिनवा, මේ ලෝකේ කොරෝනා රෝගේ හැදිලා ඉන්න ලක්ෂ සංඛ්‍යාද පිරිතක් ඉන්නවා ඒ සෑම කෙනෙක්ම කායේ දුක් දුරවේ සිතේ දුක් දුරවේ නිදුක් වේත්‍වා නිරෝගී වේත්‍වා සුවපත් වේත්‍වා දකිනවා මේ මොහොතේ කොරෝනා රෝගයෙන් බියටපත් වෙලා සිටින ලක්ෂ සංඛ්‍යාද පිරිසක් ඉන්නවා ඒ සම් කෙනෙක්ම කායේ දුක් දුරු වී සිතේ දුක් දුරු වී නිදුක් වේත්වා නිරෝගී සුවපත් වේවා කියලා දකිනවා. මොකද්ද මේ කරන්නේ? පාටිච්ච සම්uppann උපත ශක්තිමත් කරගන්නෝ. බලන්නකෝ කොයිසා සුන්දර ආයෝජනයන්ද කියලා නෝන. මෙච්චර සුන්දර ආයෝජනයන් තියද්දි අපි අතින් පාඩු කරගන්නවද නෝන? අපේ බව ගමන අපේ ආර්ය මාර්ගය අපි බංකොලොත් කරගන්නවද? මෙච්චර සුන්දර ආයෝජනයන් තියනවා ප්‍රතිලාභයන් නතිිඟdef olv උපත ශක්තිමත් слишкомALLY ේරනතිචි බට ඒ සා හොක තාත්තාගේ ගුණයන් කවාට හෙය තියෙනවා. මේ මොහොතේතු මනුස්සලෝකයේ සෑම කොරෝනා රෝගී කෙනෙක්ම අනේ සංසාරයේ මගේ අම්ම කෙනෙක් මයි. අනේ සංසාරයේ මගේ තාත්තා කෙනෙක් මයි. අර නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වල ඉන්න හැම අම්ම කෙනෙක්ම තාත්තා කෙනෙක්ම දරුවෙක්ම වැඩහිටියෙක්ම සංසාරයේ පටිච්ච සමුපපන්නෝ මගේ අම්ම කෙනෙක් මයි කෙනෙක්මයි. ඒ සෑම අම්ම කෙනෙකුටම තාත්තා කෙනෙකුටම මට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවනං වචනෙකින්. උපකාරයකින් ඒ දෙය අපි කරනවා අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් පිළිබඳ විශ්වාසය කොරෝනා රෝගීන් උපයෝගී කරගෙන ලෞකික ප්‍රඥාවේ ආශක්තිමත් කර ගන්නව නෝන මම මෙතන ඉඳගෙන මේ මොහොතේ කොරෝනා රෝගයේ වැළඳී සිටින ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ලෝක ජනතාව සිහිපත් කරලා අනේ ඔබලා සංසාරේ මගේ අම්මා කෙනෙක්මයි මගේ තාත්තා කෙනෙක්මයි මට ඔබට දෙන්න පුළුවන් එකම එක දෙයයි මේ මොහොතේ තියෙන්නේ සියලු සත්වෝ සුවපත් වේවා කියලා. ඒ සුවපත් වේවා කියන සිතත් විදර්ශනාවෙන් දැකලා මම ඔබට කරන්න පුළුවන් ශ්‍රේෂ්ඨ කරනවා. එන්න ලෞකික ප්‍රඥාව ඊළඟට ඔබ දානේ සීලේ අර්ථයන් පිළිබඳ විශ්වාසය ඇති කරගන්න. සුන්දර තැනක් මේ වෙලාවේ මතු කරගන්න. මොකද්ද දානේ කියන්නේ? ආයුෂ වර්ණේ සැපේ බලය කාට පූජා කරගන්න දානේ දානිසංශ වැඩි. මහා සංඝරත්නයට පූජා කරගන්න දානේ ආනිසංශ. එහෙනම් කොරෝනා රෝගය වළඳිලා ඔබ කායික මානසික පීඩණයට පත් වෙලා තියෙනවා නම්, ඔබේ ඥාතියේ රෝගය වළඳිලා මිය ගියානම් කොරෝනා රෝගය නිසා බලවත් දුකට පීඩාවට බියටපත් වෙලා තියෙනවා නම් හේතු දෙකක් නැ ඔබ දාණයෙන් දුර්වලයි මෙතෙන්ට ආවේක මහත්මයේ කියාගේ ඥාතියේ රෝගෙන් මැරිලා මං ඇහුවා ඒ මහත්තයා දාන දෙන කෙනෙක්ද කියලා අනේ ස්වාමින්වහන්සේ ඒ මහත්තයා කවදාකවත් දානයක් දෙනවා නම් මං දැකලා සාමාන්‍යද කරන්න දෙයක් නැහැ පුතේ මට ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයේ තියනවාද නැද්ද කියන්න මම දන්නේ නැහැ ඔබට පේනවා නම් මට ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයක් තියනවා කියලා පුතේ ඒක මගේ පෞද්ගලික දෙයක් නෙමෙයි මට දෙවියෙක් ගක් මේක් දුන්න දෙයක් නෙමෙයි මම දානිය තුලින් ලැබුවා වූ ශක්තියමයි පුතේ මේ ජීවිතේත් පෙර ජීවිතේත් මට ආයුෂ සැපේ බලයක් තියෙනවා නම් ඔබ ඒක දැකලා ඊර්ෂ්‍යා එක දැකලම වෛර කරන්නේපා ඔබ ධර්මානුකූලව ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයට හේතුව දකින්න ඔබ දකිනවා ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයට හේතුව පෙර සංඝයා අරමුණු කරගෙන දුන්නා වූ දානයන්ගේ ශක්තියමයි මේ ජීවිතේ සංඝයා අරමුණු කරගෙන කළා වූ දානයන්මයි අන්න සුන්දර සම්මාදිට්ඨි ආර්ථයක් ඔබ වර්තමානයේ බලන්න දරුවෝ. උงහාක් අප්‍රමාණ කොරෝනා රෝගෙන් මිය යන අය දාණයෙන් දුර්වලයි පුතේ. දාණේ පිළිබඳ විශ්වාසයක් නැහැ. ඒගොල්ල සංගයාටත් බයිනවා. කවුරු හරි ප්‍රනීතව දන්දෙද්දී ඒවටත් බයිනවා. දානයක් දෙන්න නැති හැය තමයි උงහාක්ගේ රෝගෙන් මිය යද්දී හොඳට බලන්නකෝ. ඇමරිකාව වගේ රටවල්වල ගොඩාක් ධනවත් මැරෙනවා. නමුත් එහේ මරුණත් ඒ අය දාණේ දුර්වලයි පෙර ජීවිතේ දාණය නිසා කෝටිපතිය වුණා නමුත් මේ ජීවිතේ දාණයෙන් දුර්වලයි පුතේ අපේ ස්වාමීන් වහන්ස අපි දකින්නවා ඉතාමත් අඩු වයසේ දරුවෝ මේ වෙන කුට රෝගී භාවයට පත් වෙනවා මිය යනවා අන් අයගෙන් උදව් උපකාර ඉල්ලමින් ඒ දරුවන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න දෙමව්පියෝ අනන්ත දුක් විඳිනවා අපේ ස්වාමීන් වහන්ස පුංචි දරුවෙක්ුණත් මිය පෙර සංසාරයේ මේ ධන් නොදීම නිසාමද අපේ ස්වාමීන් වහන්ස එහේයි දැන් මරනවා කියන්නේ පුතේ රෝගී වෙනවා කියන්නේ වර්ණේ සැපේ බලේ දුර්වලභාවය ආයুষයේ දුර්වලභාවය තුන ආයুষයේ නම් මෙතෙන්ද සීලයත් අදාලයි ඈ ආයুষය ගැන කතා කරද්දි එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේවා දුර්වල වෙන්නේ පොඩි දරුවෙක් නම් පෙර ජීවිතේ තියෙන ආවුක්ස සංස්කාර පෙර ජීවිතේ මොහොතේ එයා කළා දෙයක් මතකෙට එනවා තේන්නාද රැකවූ සීලයක් හෝ දැන් කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා ලයිවර් දෙයි හොඳටම මේ මහත්ය කවදාකවත් දන් දීලා නැහැ පන්සලකට ගිහිලා සිල් සමාදන් වෙලා නැහැ නමුත් මේ මහත්ය ධර්මයේ තුල යම් හැසිරීමක් කරලා දිනා පන්සල්ට යනවා ඔය එක උදව් කරනවා ඒ කර් කරගෙන ඉන්නවා මෙයා මරණාසන්න මොහොතේනවා මරණාසන්න මොහොතේ ආපුවාම මෙයාගේ දරුවෝ ධර්මය ඇසුරු කරන්නයි දරුවෝ කරන දේ මරණාසන්න මොහොතේ ස්වාමින්වහන්සේ කෙනෙක් එක්කන් වඩම්මනවා වඩම්මල පිරිත් කියනවා අර මහත්තයා මේ මැරෙනවා අර ශ්‍රවණය කළා වූ පිරිත් නිසාම සකස් උනා වූ එයා මව ඉපදෙනවා. නමුත් මෞකුසක ඉපදුනේ කොහමද? උපාදාන පත්‍ය භව තුෂ්ණා පත්‍ය උපාදානං උපාදාන පත්‍ය භව භව පත්‍ය જાති කියන නමුත් පිටිපස්සේ දාණේ තිබ්බද යන්නේ එයා දන් දුන්නේම නැහැ. තේන්නාද? මරණාසන්න මොහොතේ සකස් වුණා සිතට අදාළව manuss ප්‍රතිසන්දියක් ලැබුවා. අන්නේ බැස්සා ලෝකෙට බිහි ඒ බීහුණාට පස්සේ නෝනා ඕනෑම විසබීජයක් ආක්‍රමණය කිරීමේ හැකියාව ඒ ජීවිතේට තියෙනවා. මොකද ඊට අදාල් ප්‍රතිශක්තිය දුර්වලයි. ඒ නිසා ඕනෑම දෙමම්පියන් කෙනෙක් දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. Tamange daruwaṭa punci kālīyudan dāṇīya arthayan kiela denna. Dāṇīyata atagassana dāṇīya pūjā karawanna jāṇaya dena welāwe dakala satutu wenna. Ehema karaddi mokadda wenney? Eveni akusala tiyenawanan nōna, ē akusala yaṭapat karagena ohuta nægī tīmē shaktiya මේ සුන්දර සම්මාදිටිය ගැන අපි කතා කරන්නේ ඈ සුන්දර සම්මාදිටිය එයා ධාහනේ ආනිසංශ තව තව ශක්තිමත් කරනවා එයා දන්නවා මට කොරෝනාවෙන් වැළකෙන්න ඕනේ නම් මම තව තව දෙන්න ඕනේ දැන් අද වෙන්නේ කොරෝනා හැදුනා කියලා පන්සල්ට telephone කරලා තියෙනවා ආ මට මේ පාර නම් දෙන්න එන්න වෙන්නේ නැහැ මට පන්සල්ට එන්න බයයි ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ call කරලා කියනවා පන්සල්ට නම් එන්න එපා සල්ලි මොනවාරි යවන්න කියලා අපි දෙගොල්ලම නෝනා දුර්වල තැනක ඉන්න. අපි මේ ගොල්ලොම දුර්වල තැනක ඉන්නවා. සම්මා දිට්ඨියේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නේ නැහැ. බංකලොත් අපි ගමන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ආ මොකද්ද සීලේ ආනිසංසය? එයාට දීර්ඝායුෂ ලැබෙනවා. එයාගේ ජනප්‍රියභාවය පැතිරෙනවා. එයාව සිහි මුලා නොවි මැරෙනවා සුගතියේ ඉපදෙනවා. ුණාය විශ්වාසය අපි ජීවිතයට එකතු කරගන්නවා. මට දීර්ඝායුෂ අවශ්‍ය නම් මම සීලයේ තුල ශක්තිමත් වෙනවා මම අවිහිංසාව තුල ශක්තිමත් වෙනවා මම වචනකින්වත් කාටවත් හිංසාවක් පීඩාවක් කරන්නේ නැහැ අද මේ මොහොතේ ඉඳන් කොරෝනා රෝගියෙක් සීපත් වෙද්දී සුවපත් වේවා කියලා දකිනවා අල්ලපු ගෙදර kena නිරෝධායන කරනං ඔහු කෙරේ දේශයෙන් පසු වෙන්නේ නැහැ අද අල්ලපු ගෙදර නිරෝධායනය කළොත් නෝනම් පුදුමාකාර ප්‍රශ්නයක් මම එක ගමක ಇದ್ದෙක් කැපකරු මාත්‍යා කියන ස්වාමින්වහන්සේ ģeval පහක් නිරෝධායනය කළා අපේ ගමේ සෝයනසාදී නම් පින්ඳපාත නම් වඩින්නේපා කියලා. මං කොහ මහත්වෝ විනය අනුකූලව කරපු gewal පහට මම යන්නේ නැහැ. අනිත් හැම gederataම සුපුරුදු පරිදි මං පින්ඳපාතේ කියලා. මං ඊක අවසන් වෙනකම් මං ගමෙන් මේවා ආයෝජන. දුකෙන් මිදීම උදෙසා අපි ජීවිතේට එකතු කරගන්න ආයෝජනයන් මේ දානේ කියන්නේ සීලය කියන්නේ. ඒ කොරෝනාව හැදෙද්දී තව දන් දෙන්න තව තව දානමය චේතනාවන් ඇති කරගන්න දානේ වටිනාකම දකින්න මේ ආවිෂ වර්ණයේ සැපේ බලයේ දුර්වල වෙන්නේ දානේ දුර්වලභාවයෙන්මයි අපි දකිනවා පුතේ සමාජය තුල සමහරු ඉන්නවා වර්ණයේ සැපේ බලය හැරිම දුර්වලයි දරුවෝ හැරිම කනගාටුයි මේක කියන්නේ මේ සුන්දර සම්මා අපි මෙච්චර කතා කළත් මම සමාජයේ දකිනවා සමහරුන්ගේ ආයුෂය වර්ණයේ සැපේ දුර්වලයි මේ ආවිෂ වර්ණයේ සැපේ බලයේ දුර්වල නිසාම පුතේ ඒ අය ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයේ තීන ඇත්තක ගැටෙනා දරුවෝ මං ආයිමත් අර මුලින් කියපු තැනට යනවා මෙතෙන්ට දෙන්නේ කෙනවා ඒ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් පොදින් දන්දන කෙනෙක් එයාගේ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයේ හරි ශක්තිමත් තව කෙනෙක් එනවා එයා දානේ කියන දේ පුතේ කුදුමාකාරය දානට අකමැති එයා අකමැති විතරක් නෙමෙයි දන් දෙන්නේ නැහැ දැන් සමහරු මං දැකලා පුතේ Taman දන් නැති බව හරි දාන දෙන්න දෙන්නේ නැහැ දන් දෙන්නේ නැති කෙනෙකුට කෙනෙක් දෙනවා. කල්යාණ මිත්‍රභාවේ මේක බෙදන්න කියලා. අනේ පුතේ, එයා ඒ දාණේ බෙදෙන හැටි දැක්කොත් එහෙම දරුවෝ ඒවා මට කියන්න බෑ. ඇයි දාණේ දීලා පුරුද්ද නැහැ. අනේ පුතේ, ඔබ ආයුෂෙන්, ඔබ වර්ණයෙන් දුර්වලණං, ඔබ සැපයෙන් දුර්වලණං, ඔබ බලයෙන් දුර්වලණං, ඒකට ඒ වා අය ඵලිනන්නේ නැහැ. අනේ ඔබ කෙරෙහි ඔබ අනුකම්පාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට අදාළව අපි සම්මා දිට්ඨියේ මුලට තිබෙ දෙරුවන් කිරේ සද්ධාව බුදුරජාණන් වහන්සේට අදාළව හිතන්නේ ඔබේ වර්ණයේ සැපයේ බලය ආයෂයේ අපි පැත්තකින් තියන්න ඕන එතනින් බලය දුර්වල ඒ දුර්වලභාවයේ පුතේ දානයේ දුර්වලභාවයක්මයි ඒක හොඳින් තේරුම් ගන්න. එනිසා දානේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න. නැත්තම් සම්මා දිට්ඨියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දාණය දාන්නේ නැහැ වටිනාකම තේරුම් ගන්න. manussa lokey oba aayusha varnaya sapaya balaya labana kinek wenna, janapriya bhavaya thiyena kinek wenna, samaaje hemawama piriganna kinek wenna, yasai suru sampat thiyena මේවා අනිත්‍ය බව නමුත් අපි මේ ঘি ජීවිතය ගැනයි කතා කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබ එක පැත්තක් සාර්ථක කරගෙනයි විදර්ශනාව පැත්ත සාර්ථක කරගන්න ඕනේ. ඔබ මේ පැත්ත අසාර්ථක කරගන්නවා අපිට විදර්ශනාව ගැන කතා කරන්න පුතේ. ඒ නිසා සමාජය අපි දකින්ది අපිට පේනවා සමහරු දාණයෙන් හරිම දුර්වලයි, සමහරු දාණයෙන් හරිම ශක්තිමත්යි. මේ පරතරය නිසා අර දානීය දුර්වලය dan දෙනෑයට වෛර කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වෛර කරන්නේ දානය දෙනවා කියලා නෙමේ. සමාජය තුල මේගොල්ලන්ට ලැබෙන්නා වූ අඩු සැලකිලි නිසා, අඩු පිළිගැනීම නිසා ඒගොල්ලෝ අරගලොත් එක ගැටෙනවා. ඒ කරුණා කරලා මේ දානේ සීලේ ආනිසංස විශ්වාසය සම්මා දිට්ඨියට පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තිනේ උත්තර සම්මා සම්බුද්ධ ඥානයේ අසිරිමත්භාවය නිසාමයි. එනිසා ඔබට වර්ණයේ සැපයේ බලයේ දුර්වල නම් දානයේ දුර්වලතාවයක් කෙනාට වෛර කරන්න ඔබට ජනප්‍රියභාවයේ දුර්වල සමාජ පිළිගැනීමේ දුර්වල සීලේ දුර්වලභාවයක් සංසාරයේ හෝ මේ ජීවිතේ වරුණා දානේ සීලේ අර්ථයන් ශක්තිමත් කරගෙන ඔබ ජනප්‍රිය කෙනෙක් වෙන්න ඔබ වර්ණයේ සැපයේ බලයෙන් පිරිච්ච කෙනෙක් වෙන්න ඒ දැක්ම සම්මාදිත්‍යයේ සුන්දර දැක්මක් අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට අපි නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමු විශේෂයෙන්ම ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අපට සිහිපත් කරනවා උන්වහන්සේගේ නායක ස්වාමින්ද්‍රයන්න් වහන්සේ වෙන දොඩම් පහල චంద్రසිරි මහානායක ස්වාමින්ද්‍රයන්න් වහන්සේගේ අදට යෙදෙන ජන්මදිනය පිළිබඳව අපේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මේ දෙන්නා වූ උතුම් කුසල ශක්තිය ගෞරවනීය නායක ස්වාමින්ද්‍රයන්න් වහන්සේට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් හැකි උතුම් පුණ්‍යස්කන්ධයක් බවට පත්වේවා කියලත් මේ මොහොතේ ප්‍රාර්ථනා